Marian Oprian, document exploziv, cum ar fi încercat Victor Ponta să le bage la pucerie. Președintele Vrancia, Marian Oprian, prezintă o serie de documente prin care arată că fostul premier Victor Ponta a cerut Secretariatului General al Guvernului pe care îl conducea să facă apel, și se susțin în solicitarea DNA prin care solicita o închisoare cu executare pentru Marian Oprian. Ieri am făcut o afirmație. i azi am pus la dispoziția tuturor dovada ce prim-ministrul Victor Ponta a vrut să me bage în pucerie. L-am întrebat pe Victor Ponta i cu o fals spritenie mi-a spus ce nu el este de bine, acțiunea a fost făcut de subordonai din guvern, feret sa. Am întrebat secretarul general al guvernului India spus ce Victor Ponta, prim-ministru al României, a dat ordinul acesta, a spus Marian Oprian. Oprian că dacă Victor Ponta nu l-ar fi atacat public, nu ar fi atacat colegii din PSD, nu ar fi făcut acest gest de a face publice documentele. După Dina BPN, am declarat ce fostul prim-ministru Victor Ponta a vrut să me bage în cucerie. Vă rog să consultați apelul formulat abuziv în dosarul 271-231-2010 de către Secretariatul General al Guvernului, instituie care nu era parte în dosarul dintre mine, Ibn care, Chiar iferea avea această calitate, cere instanței de judecat se admit apelul dna să se desfineze sentina penal numărul. 140 pe 2015, de judecătoria Cluj dosarul numărul. 271-231-2010 prin care eram achitat. Da, Victor Ponta a vrut să me bage în pus sub linie recerie, iar apelul introdus în cauz în 2015 de ce trei guvernul condus de Victor Ponta este dovada cea mai clară a celor afirmate de mine. A să nu-mi ajute Dumnezeu, anuncă prin sublinierea în într-un comunicat care însoce subliniere pe documentul citat.